До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Василь Романюк був підприємцем, розповідає дворідна сестра загиблого Людмила. Він мав своє підсобне господарство. Він займався у нього дуже великий був пітомник на собак. Прекрасний був брат у мене. Дуже добрий, дуже розумний. завжди допомагав нам усім. Завжди підтримував нас у всьому. Василь був справжнім патріотом своєї батьківщини, каже сестра загиблого. З перших днів він сказав, що я тільки піду захищати нашу країну, тому що це мій повід. Я повинна виконати свій обов'язок. Ми йому казали, Васю, може ти одумаєшся? Ні, іноді ніхто мене не спинить, іноді ніхто нічого мені не може сказати, я йду. Веселий, щасливий, не прощався, тому що ми споживали морозу, як так, Вася, ми тебе чекаємо. Вдома все, дзвонили, все було добре, і тут така трагедія. Світла добра людина, яка була ну, задоволеним життям, і спілкувався з нами, підтримував родину. Василю Романюку назавжди 46. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. У покой, Господи, душу спочило, раба твоєго, у загиблого залишилась мати та сестра. Поховали Василя Романюка в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, Новини на Суспільному, Хмельницький.